Чи можна на аукціонах купувати паї? Так, приватні власники також оголошують на продаж свої паї через аукціони «Прозоропродажі» та є тендер. Тобто серед всіх аукціонів ви також можете знайти і паї. Але законодавством встановлені обмеження щодо набувачів земельних ділянок, які можуть купувати землі сільськогосподарського призначення. Наприклад, до 2024 року покупцями можуть бути лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. А на етапі укладення угоди треба пройти ретельну перевірку в нотаріуса. Тому рекомендуємо ще до аукціону перевірити, чи можете ви набувати у власність паї, як фізична особа. А як краще зробити, підкажуть менеджери і Звертайтесь до нас.